Tremuri pe PIA Bancar, una din cele mai mari benci, prezent sub I în România, sub i a anuncat închiderea afacerilor. Banca francez Societe General are un plan retragerea din cerile din Europa Centrală sub i de Est în care nu este în top 3 al cotei de piac. Potrivit Euroscop sublinierei Capital.bG este vorba de sublinierea seceri Bulgaria, Macedonia, Albania, Serbia, Montenegru sublinierea Republica Moldova, scrie gândul. Surse citate de presa bulgar că o este interesat de preluarea activelor societe generale în Europa Centrală, subliniere ideea este. Un alt potențial cum pere este American Apollo Global Management, care însă nu -și nu a confirmat, nici nu-a infirmat informația. Traian Besescu intervine în scandalul protocolului S.Re.T.Parchet, sfaturi pentru Klaus Johannes, e foarte complicat. Societe Generale este unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiar-bancare. Având mai mult de 148 de, de angajați, cu sedii în 76 de de deserve sub liniere de 32 de milioane de clienți în întreaga lume în activit zilnice de Soggen, a treia cea mai mare banc din România, a raportat pentru 2017 cel mai mare profit din sistemul bancar românesc, câte subliniere tigre I pentru banc. Numire controversată Viorichi Dencil, eful finalelor teleorman a fost numit vicepreedinte la ANAF după ce premierul a făcut perepe de la fisc. Principalii indicatori financiari ai bere de grou pe Societe Generale la 31 decembrie 2017, la nivel consolidat, arată un profit net de 1,41 miliarde de lei. În creștul liniei RTR cu plus 85,3 fac de anul anterior, a anuncat joi conducerea instituției financiare. Anul 2017 s-a caracterizat prin regresarea creditrii pe fondul avansului creditelor acordate persoanelor fizice cu plus 6,6 sublinierei a acelor pentru companii cu plus 0,9 la sfârșitul lui decembrie 2017. Subliniere revenirea pe o traiectorie ascendentă a ratelor de dobânglalei la în septembrie, în contextul inflației, încre subliniere Tere. Banca Națională a României a făcut primii pași sublinierei spre normalizarea politicii monetare îngustând coridorul simetric de 2 ori în 2017 sublinierei merind rata de politic monetar cu plus 0,25 pp la 2, în ianuarie 2018 sublinierei din nou la 2,25 în februarie 2018. În acest context, performanța comercială avere de a BRD a continuat să se îmbuntecească, menționează instituția. În 2017, BRD a produs performanțe financiare sublinierei comerciale foarte solide, sublinierei a obținut rezultate promitoare în demersul de optimizare a experienței oferite clienților, atât prin modernizarea canalelor digitale, cât sublinierei printr-o mai bună calitate a serviciilor. Pe termen mediu, ne vom îndrepta toată atenția spre cre subliniere tărea calicii experienței sublinierei satisfacției clienților, accelerând investițiile în digitalizare sublinierei continuând sărafinme modelul de business. În acela sublinierei timp, ne vom păstra angajamentul fac de societatea românească implicându-ne în inițiative sociale semnificative, printr-o serie de proiecte diverse, de la art sublinierei culturi până la inovare sublinierei tehnologie, a declarat Franciois Bloch, directorul general al BRD Group Societe Generale.